ما نعرفش كان تسمع فيا ولا لا، نعرفش كان تسمع فيا ولا لا، الصوت موجود. نسمع نسمع نسمع نسمع نسمع ازول ازول ازول ازول ولن ازول الصوت والصورة كيرك بخير مساء الخير اهلا وسهلا بكم اللطف علي اللطف علي اللطف علي على روحي مرتاح ندخل في الخمج بتاعهم هنا، المهم <hesitation> أه... فما زوز مواضيع اقترحوهم، اسمع اللي عنده مواضيع أهلا بسهلا بس بكم ساعة الكل، واللي عنده موضوع أحسن شيء يحطه في التعليق في الفيديو باش ما ننساهش، خاطر نرجع للتعاليق كلنا قراها أنا. ونجاوب على بعضها والبعض الاخر ما نجاوبش عليها. المهم اليوم باش نتكلموا عن الاجناس والاعراق والشعوب ومستقبل البشريه لان هذه مشكله كبيره ياسر موجوده خاصه مساله الهويه وفكره ما يسمى العولمه أو القضاء على الشعوب وعلى الحضارات وعلى اللغات وعلى غيرها من الأشياء ونحاول في هذه الفيديو نتطرق للجانب من الناحيه العلمية ومن ناحية الفلسفية وعلى حسب طبعاً آخر الاكتشافات الحديثة في مجال ظهور الإنسان فوق هذه الأرض آه تعرفوا اللي آه العشر سنوات الأخيرة آه وقعت اكتشافات كثيرة في هذا المجال وخاصة آه في مجال الأدان الذي غير ياسر معطيات وحتى اكتشافات حديثة آه في الموضوع آه المهم نزيدوا شوية وننطلقوا حلقة عن موضوع الرجعة كل شيء يكتبوه يكتبوه الرجعة رجعة بوجهة نظر الشيعية أم بوجهة نظر الغيبية أو ما يسمى الروحانية أو الفيدية خطر موجودة الرجعة راهي الرجعة موجودة في معتقدات قديمة جداً قبل الأديان الإبراهيمية المهم نزيدوا شوية وننطلقوا في الموضوع كالعادة نصيف ساعة ولا يمكن نطولوا شوية اليوم قدر الموضوع شوية صعيب مش صعيب هو أما محتاج إلى بعض التفاصيل آه أنا متنور كيفك وتعلمت منك برشا حاجات ولكن نستغرب منك ومن برشا متنورين علاش يعارضون فكره الامه الانسانيه الواحده تنقول لك علاش سؤال في محله متحرر عقلاني سؤال في محله راهو الانسان أه مع التبصيفه عامه الباحث والمطلع أه لا ياخذ قرار او موقف مهما كان إلا يكون عنده الأسباب امتاعه ويكون محل تحليل كامل المهم فيما يخص أنا شخصيا أنا ما عنديش مشكلة مع الفكرة فهمت؟ عندي مشكلة مع تطبيق الفكرة وطريقة ممارسة الفكرة وأهداف الفكرة وماذا سينتج عن الفكرة يعني عندما ندرس الموضوع من جميع الجوانب امتاعه عمرنا من جي ونحكم على حاجة من جهة واحدة لازم ديما نطلعو على جميع الجوانب لكي يتم فهم الموضوع وطبعا دائما أقول وأعيد وأكرر رأه رأيي يخصني وحدي ومن يتفق معي فيه فقط فأنا عندما أقول فكرة لا أدعو الناس ولا أرغب الناس ولا أحاول من الناس أن يؤمنون بفكرتي وليس لي أي غاية من ذلك وإنما أريد أن أعرف من يتفق معي في تلك الفكرة وكل واحد منهم يمكن يتفق معي بطريقة تحليل مخالفة للي قمت فيها يعني أكتشف جوانب أخرى غير التي توصلت بها أنا للفكرة. وهذا يجعل أن الفكرة تتطور وتتضح. من بعد الفكرة الأصلح هي التي سوف تبقى، الأفكار الغير صالحة لا تبقى. هذه سنة كونية هذا مش بيدنا احنا ولا بيدك انت ولا بيد فؤلان انتي تعيش قداش سبعين ثمانين مئة سنة تدافع عن افكار يمكن تدافع عن افكار قداش من واحد تسعين سنة هو يدافع عن افكار ويموت ويجوا بعده اجيال ويدافع عن افكار وبعد مئة الف سنة الفكرة تموت انتهت ما ما عندهاش قيمة ما توصلش ولا في بعض الأحيان ما توصلش رو احنا احنا احنا الذي نجعل من الفكرة لها قيمة أو ليس لها قيمة. احنا إرادتنا، ذاتنا، ذواتنا. المهم خلينا ندخل في الموضوع وخلي الأسئلة نتاعكم في اللخر وبالنسبة العقلاني أنا كتبت السؤال نتاعك في مخي ها تونا لا، لا، أنت, أنت تنظر، تنظر، أنت تنظر فكرة الحضارة الإنسانية الواحدة تقبس على الصراعات وعلى العنصرية والكراهية واستبعاد وتطبيق حرفياً فكرياً ما فكرة حد ما رب حد كل واحد رب روحه لا، لا تطبق، لا, لا تطبق، لا ليس صحيح لأن سوف تقضي على شعوب، تقضي على عادات الصراعات لا يجب أن ت... تمحى من البشرية، الصراعات يجب أن تتواصل، الصراع هو سبب التطور، لا يمكن أن نتطور بدون صراع. فهمت؟ هذه مسألة يعني واضحة. أما الأسئلة متاعكم قلت لك تعالوا نجاوب عليها من بعد، خليني نطرح الموضوع. خليني نبدأ في الموضوع الأجناس والأعراق والشعوب ومستقبل البشرية بين ما يسمى بالحضارة الإنسانية وما يسمى بحق الشعوب أو الهويات من التواجد هذا هو الموضوع التامع السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام أزول ولن نزول اليوم بش نتكلم عن الأجناس والأعراق والشعوب ومستقبل البشرية احنا نعرف ان الانسان الاول الذي ظهر على هذه الأرض الصغيرة التي لا شيء في المجرة والمجرة لا شيء أمام هذه المجرات والمجرات لا شيء أمام الكون الفسيح هذا الإنسان الذي يقال عن أتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأخير هذا الإنسان الذي يتصوره البعض حقيراً مسكيناً مستكيناً مستسلماً لولا لولا لولا لما فهم الكون لولا لما كنا نحكي الآن لولا لما عرف شيء في الكون. هذا الوعي الحقير الذي تسمونه حقير بسيط العظم امتاعه ليس في حجمه العظم امتاعه في وعيه في إحساسه في ذاته في الشيء الذي موجود فيه في الجوهر الذي هو موجود فيه هذه قيمة الإنسان الإنسان الذي وصل أن أتكلم معكم عن بعد بعد آلاف الكيلومترات هذا الإنسان ليس لا شيء ليس عبد حقير لرب مجهول هذا الإنسان لم يخرقه رب لأنه واجب الوجود واجب الوجود وحق الوجود وسيد الوجود الانسان الاول الذي ظهر فوق هذه الارض يقال انه ظهر من بين سبعه ملايين سته ملايين خمسه ملايين سنه من الان عندما انفصل عن فصيل اخر من الحيوانات الذي هو من فصيله القرود وأصبح له كيان خاص به هذا الإنسان الذي ظهر قبل أكثر من خمسة مليون سنة وبدأ يمشي على رجليه يطلق عليه والذي هو ليس جدنا, ليس جدنا. هذا الإنسان الأول ليس جدنا هذا الإنسان الذي ظهر في إفريقيا في أم الأرض إفريقيا أم الأرض أم الكرة الأرضية بالنسبة للإنسان هي مولد الإنسانية وهذا باتفاق كل العلماء بدون نقاش وبالأدلة العلمية هذا الإنسان يطلق عليه الإنسان الماهر هذا الانسان الماهر الذي يطلق عليه الانسان الماهر لم يغادر افريقيا اصلا لم يغادر القاره الافريقيه هذا الانسان الاول استعمل يديه لهذا اطلق عليه الانسان الماهر استعمل يديه ولم يكن صياداً ماهر رغم أنه رغم أنه أصول باش نحل الواحد سامحوني باش نحل بعض بش تنجموا تابعوا بش نجم نتكلم حتى أنا، سامحوني لحظة، اوفرير آه. بالا. Ah, Fenêtre de l'application. Ma ah, arsha, qui fait chim chi ماعرفش <تصفيق> كيفاش يمشي هذا، المهم هذا الانسان الذي يطلق عليه الانسان الماهر، والذي صع... صنع أول الأدوات، أول الأدوات، وكان يعتمد على الالتقاط. أكثر منه من اعتماده على الصيد فهو كان إنسان بدائي وهناك كثير من الاكتشافات العلمية التي تدل على هذا الإنسان الذي كما قلت لم يغادر إفريقيا أصلا لم يغادرها لم يغادر إفريقيا من الأساس كان يمشي على الجنين ولكن كان يستعمل يديه خاصه للتسلق وللتنقل السريع والتحرك وكما قلت لم يكن صيادا ماهر وكان يعتمد على الالتقاط الاشياء كان يتكلم باصوات متقطعه ويستعمل كثير يديه في التعبير مثلا يمكن ان يرمز الى القمر ف يقول مو مو ويشير إلى القمر بيديه يشير إلى القمر بيديه هذا الإنسان لم تكن له لغة متطورة على كل حال البحوث العلمية لم تثبت إلى هذه الساعة أن له لغة متطورة جدا بل كانت له كلمات متقطع على التعبير على الاشياء ولكن هذا الانسان كان بالفعل له درجه من الوعي الذي جعله يفهم الاشياء واكبر دليل ما ترك من اثار التي هي بعض الاحجار المنحوته وبعض الاخشاب المنحوته استعمل الادوات ولكن لم يكتشف أشياء مهمة هذا الإنسان انقرض كليا وفي عالم الأدان يقولون أن في البشرية الحالية يمكن موجود أو 0.1 أو 0.01% من أدان هذا الإنسان ولكن هذا الإنسان أدى بطريقة في إفريقيا إلى ظهور الإنسان الذي يطلق عليه الإنسان المنتصب الإنسان المنتصب معروف ظهر في إفريقيا قبل تقريبا ثلاثة مليون سنة وهو أول إنسان خرج من إفريقيا وعمر آسيا وأوروبا ولكن لم يصل إلى أستراليا ولم يصل إلى أمريكا وهو صياد ماهر وطور أدوات الصناعة واخترع واكتشف عدة أشياء مثل اكتشافه للنار قبل مليون وخمسمائة ألف سنة هذا الإنسان الذي ظهر منذ اثنين مليون سنة وتواصل الى أنت تواصل يعني في التواجد مدة طويلة كان ينقسم إلى عدة أنواع موجود منه عدة أنواع وهو ينتمي مع الأومو سابيان الذي هو نوع من أنواع الإنسان المنتصب الذي بدوره ظهر في إفريقيا الإنسان المنتصب كما قلت لكم غادر إفريقيا وعمر أوروبا وعمر آسيا وعمر شمال وجنوب آسيا وهذه كلها, وهذه كلها نطلق عليها بأجناس بشرية كما الآن نرى في بعض الحيوانات إن هناك مثلا فصائل الأرانب هناك الأرانب الوحشية الأرانب الأهلية أنواع من الأرانب هذا كل نوع هو نوع من انواع الارانب وهنا لازم نسال السؤال ما الفرق بين الجنس والعرق ما الفرق بين الجنس والعرق الجنس هي فصيله الانسانيه كلها بجميع انواعها من الانسان الماهر الى الانسان المنتصب وما يحتوي من انواع الانسان ما يسمى بالأمو ومنهم ما يسمى بالإنسان العاقل الذي هو آخر أنواع الإنسان الذي ظهر على هذه الأرض لازمني نعدي لكم تصاور من نعرفش كيفاش نجم نعدي تصاور حقيقة مصيبة هذه واحد يبدأ جاهل بالتطور العلمي آه، نحاول باش نزيد نشوف كيفاش نعدي التصاور سامحوني آه،, اه هذا آه، بارتاجي اوكي هذا ما يسمى بالانسان الماهر شوفوا في الانسان الماهر هذا هو الانسان الماهر الذي تكلمت عنه الذي كان يعيش قريب من الحيوان يستعمل بعض الأدوات مثل الحجر مثل العظام مثل الأشجار والخشب لم يكن صياد الماهر هذا هو الإنسان الماهر يستعمل يديه كثير ويستعمل يديه أيضا في التنقل عندك هذا ايضا آه الانسان الماهر من نعرفش كان ولا هذا الانسان الماهر وهذه انواع الحجاره التي استعملها الانسان الماهر آه هذه بعض انواع الحجاره آه هذه طريقه الصيد نتاعو كان يصطاد بطرق نوعا ما قريبه من الحيوانيه وكان هناك اختلاف كبير أه... تشوفوا في التصاور ولا ما نعرفش كان تشوفوا في التصاور ولا ما تشوفوش نعاود Yes, yes, okay, okay, okay ممتاز. هذه أنواع من الأسلحة اللي كان يستعملها إذا هذا هو الإنسان الماهر الذي كان موجود على الأرض والذي انقرض كلياً ولم يعد له وجود هذا الإنسان ترك مكانه للإنسان الذي بعده، الذي هو الانسان المنتصب أو إريكتيوس. اللي هاني توّا باش نحط التصاور بتاعه هذا هو. إريكتيوس، هاني باش نحط التصاور بتاعه فوالا، هذا هو الانسان إريكتيوس. <تصفيق> اللي هو أكثر تطوراً من عرش كانتشوفه في التصاور تاع الإيريكتوس خنفسخ هذا أوب ونحط هذا مثالش نتعطلوا شوية لكن حاجات مهمة جدا آه لازم نطلع عليها سامحوني. ياخذ وقت شوية إذن إذا بعد عرفنا ما يسمى بالإنسان الماهر الذي انقرض كلياً والذي استعمل يديه والذي كان يمشي على رجليه ولكن لم يكن منتصباً كاملاً بل كان أقل انتصاباً ويستعمل يديه كثير من الحالات كالتسلق. ويستعمر يديه في الجاري ولم يكن كما قلت لم يكن صياد ماهر وانقرض هذا الانسان كليا وترك مكانه لانسان اخر يطلق عليه الانسان المنتصب الذي هو الذي اكتشف النار والذي هو الذي استعمل ما يسمى بالتجمعات البشرية نعرفش كان تشوفوا في التصاور ولا أه المهم أه تشوفوهم هكا ولا هكا هذا هو الإنسان وهو إنسانا منتصبا وماهرا ومتطورا جدا وهذا الإنسان هو أول إنسان خرج من إفريقيا وانتقل في العالم وكون عدة من الشعوب منها شعوب الندرتال الذي في اوروبا وعمر اوروبا وكون شعوب اخرى موجوده مثلا الشعوب في شمال اسيا وجنوب اسيا وغيرها اذا قبل تقريبا مليون سنه او مليون ونصف سنه كان ما يسمى الجنس الإنساني متكون من عدة أعراق، من عدة أعراق. العروق هذه مختلفة، فما عدة أنواع من الأعراق، هاكم تشوفوا في التصاور، تشوفوا في التصاور معنتها كيفاش كان عدة أنواع من الأعراق، نرجع للتصويرة. حتى في يوم من الايام ظهر ما يسمى بالانسان العاقل الانسان العاقل الانسان العاقل هو النوع من الاعراق من الجنس الانساني هذا الانسان العاقل الذي يطلق عليه لوموسابيان كان متعايشا انطلق من افريقيا وذهب نحو اسيا ونحو اوروبا وقضى على كل انواع البشر الاخرى منهم الامو فلوريس والامو ديسينوفا والامو النيدرتال واخيرا منذ مدة قصيرة اكتشفوا انسان اخر اسمه الامو ليزونيس خليني نحط لكم زي كيف كيف التصاور الامو سابيان هذا هذا الانسان العاقل الأموسابيان الذي آه، ما عندها نوريكم الهجرة متاعه الهجرة متاعه الأموسابيان كانوا يقولوا أنها ظهر قبل مئة ألف سنة ولكن الاكتشافات الأخيرة خاصة في المغرب أكدت أنه ظهر منذ ثلاثمائة ألف سنة وطبعا بالنسبة للإنسان المنتصب الذي قالوا أنه ظهر منذ مليون ونص زوزملاين ونص في شرق إفريقيا الاكتشافات الأخيرة في الجزائر اكتشفت أحجار واكتشفت إنسان منتصب يعود إلى ثلاثة ملايين سنة وهذا غير ياسر معطيات في البحوثات العلميه. المهم الانسان احنا قلنا ان الجنس هو الجنس الانساني. الكلنا احنا بالانسان العبيد والانسان المنتصب والإنس... وبكل انواعه، الانسان المنتصب ال النيدرتال والفلوريس والديزونوفا وكلهم هذوما والانسان العاقل هذوما كلهم يتسماو فمت آه اعراق كلهم يتسماو اعراق آه نحط لكم الهجره نتاعو كيفاش كانت لحظه ا آه. سامحوني من بعد انا انطلق طه ما... ما عندي ما نعمل ااه نحي هذه ما حابش تتعدى اصبروا معايا شويه ما عندكم ما تعملوا فوالا آه. هذه الهجره نتاعو فوالا هذه هي هجرة نتاع ما يسمى بالانسان العاقل او هما هنا هذه الخريطه قديمه تتكلم على 100 الف سنه اما الاكتشافات الاخيره في المغرب الاكتشافات الأخيرة في المغرب هات باش نوريهالكم. هي آية. الاكتشافات في الجبل إيرود الإنسان العاقل ظهر منذ ثلاثميه وخمستاش ألف سنة وظهر ظهر في المغرب وهذا يخالف ما يقال على أن أقدم إنسان عاقل ظهر في شرق أفريقيا تقريبا ميتين ألف سنة قبل. هذا التاريخ خلينا نرجعوا للهجره نتاع هذا الانسان الهجره نتاع هذا الانسان آه العاقل آه اصبر نشوفوا فما المشكل الروطار هذا ما ماهوش ما نورمال الرطار من بين الكلام المهم هذه هي التصويره متاع هجره ما يسمى بالانسان العاقل الذي قضى على كل الاعراق البشريه كما قلت لكم الجنس هو يمثل الانسان كما نقول وإحنا جنس الارنب جنس الـ مثلا الـ أنواع الحصن الكل اللي فيهم الحمار وفيهم البغل وفيهم الحمار الوحشي وفيهم الحصان وفيهم الخيل هذه كلها تسمى جنس كما أنواع الجمال الجمل اللي بكربه والجمل اللي بزوز كربيت كما أنواع الأرانب الأرنب, الأرنب البري والأرنب الأليف وأنواع الأرنب كما الدبوبة الدب الأبيض والدب الأسمر والدب كذا كذا كذا كذا البشرية قبل مليون سنة كانت تعيش متنوعة كانت هناك أربعة أجناس موجودة على الكرة الأرضية قبل مليون ونصف سنة تقريباً أربعة أجناس يعني واضحة هو الجنس النيدرتال الذي موجود في أوروبا والذي نطلق عليها الجنس الأبيض وهذا كان يعيش في بيئة صعبة جداً يعني تصور معناتها كان فما لجلاسياسيون ما يسمى بالثلج والثلوج وكان يقاسي من اجل العيش يقاسي من نوعين من المعاناه يعاني من اجل الطقس البارد ويعاني من قله الاكل يعاني من الطقس البارد ويعاني من قله الاكل وكان مجبور ويقول لك احنا الحاجه ام الاختراع وكان مجبورا ان يطور قدراته العقليه لكي يستطيع ان يرتدي لباس وان يقاوم البرد وان يبني بيوت وان يصطاد اما الانسان الذي موجود في افريقيا اللي هو الانسان المنتصب فكان الاكل وفيرا في كل مكان الاكل كان موجود في كل مكان فما كانش يبذل مجهود عقلي الحاجه الوحيده اللي الانسان هذا معناته العرق هذا اللي كان موجود في افريقيا اللي هو العرق الاسود الاعراق هي كما قلت لكم فما العرق الابيض فما العرق الاسود الاسود هو في افريقيا والابيض هو في اوروبا فكنتكلمك على عرق الاخرين ولكن كان يواجه خطرا اخر العرق الاسود في افريقيا كان يواجه خطر الوحوش والوسود والنمور كان يواجههم فكان مطلوب منه ان يطور الجانب الجسمي في بدنه لكي يحمي نفسه. اذا عندنا عرق موجود في افريقيا ظروف الحياه بتاعه ليس الاكل وليس اللباس وليس الاختراع وانما ان يتعلم يجري جيد وان يتعلم يصارع الفيل ويصارع الاسد ويصارع الحيوانات الضخمه والتماسيح وغيرها لكي يبقى في الوجود. بينما الإنسان الأبيض النيدرتال كانت ظروفه صعبة ليس هناك أكل، برد، كان مطلوب منه أن يكتشف ويخترع ما يسمى باللباس ويحمي نفسه في المغارات ويخترع أشياء لكي يبحث على وجودها. أما العرق الآخر الذي موجود الذي هو العرق الأصفر الذي موجود في شمال آسيا، هذا العرق كانت له ظروف اخرى يمكن ما عندوش المخاطر نتاع افريقيا وما عندوش البرد نتاع اوروبا ولكن كان يعيش في قمم الجبال وكانت هناك كثير من معناتها المرتفعات كما الهمالي معناتها الهمالايا ولا غيرها ولا الظروف نتاعو يعني كان نوع من البرد كمان موجود نوع من البرد ف وكانت الشمس قوية هناك لهذا كان عيني عينيه مجبدين علاش عينيه مجبدين؟ من قوة النور الذي موجود في تلك المنطقة وثم هناك الإنسان اللي في جنوب آسيا الذي كان يحارب المياه كما أندونيسيا كما الفلبين فلوريس هذا ما يسمى بالإنسان فلوريس إذا كانوا أربع أعراق يعيشوا على الأرض الجنس الأصفر في شمال آسيا هذا قبل أمريكا والجنس الأحمر في الهند ونواحي أندونيسيا والإنسان الأبيض في أوروبا والإنسان الأسود في أفريقيا حتى في يوم من الأيام ظهر الإنسان الذي يطلق عليه الإنسان العاقل ظهر منذ 500 ألف سنة إلى مليون سنة خرج من إفريقيا وقضى على كل الأعراق البشرية كل أنواع البشر الأخرى وقضى عليهم إما بالقتل وإما بالاستعمار والاستعباد وحتى أنه اختلط منهم لهذا الان يمكن ان نقول ان الانسان الوحيد الذي فوق هذه الارض هو الانسان الامو سابيان اي الانسان العاقل ومع اكتشافات العدن اكتشافات العدن ثبت ان اي انسان فوق هذه الارض الأدان متاع متشابه في 98%. علاش 98%؟ 99%؟ هب باش نقول لكم علاش. لأن الإنسان العاقل عندما قضى على النيدرتال اختلط مع النيدرتال. فهنا الإنسان العاقل هو عرق من الجنس البشري ولكن باختلاطه بأعراق أخرى كوّن في داخله، يعني الإنسان العاقل أصبح هو الجنس البشري الوحيد وأخذ من الأعراق الأخرى وكون أعراقاً أما هو في الحقيقة؟ في الحقيقة هو عرق واحد فهمت؟ يعني نشده واحد إفريقي ونعمل له لدان نتاعو واحد أوروبي نلقى الإختي أو واحد مثلاً من شمال آسيا وواحد أوروبي شنو هو الاختلاف من بيناتهم؟ الاختلاف هما 99% متشابهين، الـ1% اللي يختلفوا فيه هو أن الأوروبي عنده 1% نيدرتال، واللي من شمال آسيا عنده 1% فلوريس أو ديسينوبا، هذا هو الفرق، وهاي تشوفوا الخريطة كيفاش انطلق الإنسان العاقل، انطلق نحو الصحراء الكبرى، في هجرتين، هجرة نحو مصر. ثم نحو شمال افريقيا وهجره مباشره من شرق وسط افريقيا الى شمال افريقيا وأنا باش نوريكم بقيه الـ الواحد هذه هذه ياسر مهمه هذه الخريطه اللي حطيتها لكم تو ياسر مهمه هذه خريطه جديده جدا تم وضعها بعد اكتشاف الانسان العاقل في المغرب هنا تبين هذه الخريطه المناطق التي تم اكتشاف فيها اول انسان عاقل بالادله العلميه عندك في جنوب افريقيا تم اكتشاف انسان عاقل عنده 180 الف سنه ثم عندك في شرق اسيا في شرق افريقيا جهه اثيوبيا تم اكتشاف انسان عاقل يعود الى 260 الف سنه ثم في الصحراء الكبرى جهه ليبيا وشمال تشاد تم اكتشاف انسان عاقل يعود الى مئتين وثمانين الى مئتين وتسعين الف سنه واخيرا قبل عده سنوات تم اكتشاف اقدم انسان عاقل عرفته البشريه في شمال المغرب يعود الى ثلاثمائه وعشرين ألف سنة. هذه الخريطة جدا حديثة يعني ما عندهاش حتى عدة شهور مني خرجت هذه أنواع الهجرة الإنسان العاقل هذه زد خريطة جديدة يقول لك اللي الإنسان العاقل في إفريقيا تكون في منطقتين منطقة ما يسمى شمال إفريقيا ومنطقة ما يسمى جنوب شرق إفريقيا والذي من جنوب شرق إفريقيا انتقل نحو الجهة اليمن وجنوب الجزيرة العربية نحو الهند ونحو اندونيسيا ونحو أستراليا طبعا الإنسان العاقل هو الذي عمر أستراليا وهو الذي عمر أمريكا والإنسان الإفريقي العاقل الجنوبي هو الذي جاء منه ما يسمى بالجنس الأحمر الذي هو الجنس الهندي والجنس الأسترالي أما الجنس الشمال إفريقي هو الذي جاء منه ما يسمى بالجنس الأوروبي والجنس الصيني والجنس الأمريكي الشماني ولهذا نجد تقارب بين شمال إفريقيا والهنود الحمر سواء في لون البشرة أو في بعض التصرفات طبعا هذه اخر الدراسات العلميه هذه زاده دراسه علميه معناتها صور نتاع فهمت يعني اصل الانسان الاوروبي هو شمال افريقيا اصل الانسان الاوروبي هو شمال افريقيا واصل الانسان القوقازي هو شمال افريقيا هذا ليس تحيزا لشمال افريقيا وليس تحيز لافريقيا الكلكم تعلمون ان افريقيا هي أم البشرية هي أم البشرية وهذا لا نقاش فيه إذن نكمل التصوير الأخرى هذه التصوير الأخرى توريك الهجرات اللي وقعت هذه التصوير قديمة قليلاً توريك على الهجرة اللي وقعت للبشرية يسمى بالإنسان العاقل وهذا جبل إيرود قبل 315 ألف سنة نظن آه هكا نكون آه قد آه وضحت الفكرة فيما يخص الإنسان العاقل ونعود إلى موضوعنا. <تصفيق> نظن آه هكا به اذا إذن عندنا جنس الأمو سابيان فهمت جنس الأمو سابيان اللي هو الوحيد احنا الكلنا ما فماش إنسان فوق هذه الأرض إلا وتسعه وتسعين في المية والأعراق اللي موجودة الأربعة اللي تمثل واحد في المية في الاختلاف بين الإفريقي والأوروبي والشمال آسيا وجنوب آسيا هو يعود لأعراق تعود الى الجنس البشري ولهذا البعض يسال كيف احنا كلنا موسى سابيان، واحد منا اكحل، وواحد منا ابيض، وواحد منا صيني، وواحد منا احمر. الجواب لان هؤلاء لان الاومو سابيان او ما يسمى بالانسان العاقل اختلط مع اعراق اخرى من الجنس البشري. هذه معناتها مساله واضحه وبينة إذن الفرق بين الجنس والعرق هو هو النوع الجنس هو النوع البشري الذي تنتمي إليه الإنسانية بكل أنواعها والإنسان العاقل الإنسان العاقل هذا الإنسان العاقل مختلط مع أنواع أخرى وأجناس أخرى من البشر انقذ انقرضت ولم يعد لها وجود كلياً ولكن هنا نسأل سؤال لو انت واحد مثلا يعيش في اوروبا من اصل افريقي هو يتسمى اوروبي ولكن من عرق نقولوا العرق نتكلم على العرق دائما نجد المظهر الخارجي يعني اللون فهمت اللون طبعا في هذه الهجره اللي وقعت للانسان العاقل تكون ما يسمى نوعا اخر من الاعراق البشريه الذي هو خليط كل الاعراق الاخرى الذي نطلق عليه العرق الازرق. وهو العرق الشمال افريقي والشرق الاوسطي. وهو خليط العرق الاسود والعرق الابيض والعرق الاصفر والعرق الاحمر. إذا هوني هذه مسألة آه معناتها واضحة وبينة يعني شمال إفريقيا والشرق الأوسط هما لا نقول عرق أصيل وإنما هو خليط أعراق أدى إلى ظهور هذا العرق الجديد وهذا هو العرق الذي يعتبر مستقبل البشرية وما فعلت أوروبا في أمريكا من جلب السود وتعمير أمريكا بعد أيبادة ما يسمى بالهنود الحمر وما قامت به في أستراليا وغيرها وحتى ما تقوم فيه في أوروبا الآن لأنها أوروبا علمت, علمت أن لا يمكن البقاء إلا باختلاط ما يسمى الأعراق. فهمت؟ هذه مسألة واضحة وبين يعني الاختلاط ليس حاجة ضرورية بين البشر الاختلاط ولكن الأعراق أو ما يسمى بالأعراق الآن مسألة أصبحت لا قيمة لها خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وظهور ما يسمى بالفكر العنصري العرقي وأي إنسان اليوم يتكلم باسم العرق فهو بالنسبة لي شخصياً إنسان عنصري وإنسان لا يؤمن بالإنسانية مدامنا لكلنا إحنا بشر والكلنا ننتمي للأوموسابيان وبالنسبة للعرقية هي تعود إلى أجناس أخرى موجودة قبل الأوموسابيان الأوموسابيان قضى على كل شيء قضى ما خلاش ما إنسان آخر كيف ما خلى حتى إنسان هو إنسان محارب جوه حتى من بين بعض الحارب بقى. هذا الاختلاط منتاع الأجناس ما يسمى اختلاط الأجناس لا يمنع من ظهور ما يسمى بالشعوب الشعوب ما هي الشعوب ليس لها علاقة بالعرق الشعوب لها علاقة بالثقافة والفكر وما يسمى ب العقليه نسميها الاثنيه او يمكن نسميها الاثنيه بعضهم ما يفرقش من بين الاثنيه والعرق فهمت؟ ما تسمى ظهور الهوية مثلا احنا وقت نشوفوا اوروبا، لنضرب لكم مثال. اوروبا هل نقول ثقافه اوروبيه، هويه اوروبيه اللي توا باش تحاول جدها اوروبا والا نقول جنس ابيض لا ما نقول الجنس ابيض لان اوروبا ليس جنس ابيض اوروبا هي الان تسعى لكي تكون خليط من الاجناس حتى الصينيين جابتهم اذا احنا نريد ان نقضي على الفكر العرقي ولكن لا نريد ان نقضي على الفكر الثقافي اوروبا ثقافة فكرية مستقلة بذاتها، كما أن شمال أفريقيا والشرق الأوسط ثقافة، ثقافة ثم هوية، هوية وحدة، هي هوية وحدة. هذه الهوية متكونة من شعوب، كما أن الهوية الأوروبية متكونة من الباسك، ومتكونة من الجرمان، ومتكونة من اللاتين، ومتكونة من الكورس، ومتكونه من الكاتالون، ومتكونه من عشرين الف شعب. كذلك الهويه الشمال افريقيه الشرق اوسطيه التي هي بطبيعتها مختلطه، بطبيعتها مختلطه يعني لم لن تحتاج لما فعلته اوروبا، فهمت؟ لكي تحدث هذا الاختلاط. ولكن موجود يعني كما احنا اه اختلاط طبيعي منذ قديم الزمن طبعا. إذن اذا هذه ما يسمى بالهويه الشرق اوسطيه والشمال افريقيه اللي متكونه من الامازيغ من اكراد من فراعنة من نوبيين من من, من من من من سريان من غيرهم من الشعوب فهمت من غيرهم من الشعوب الموجودة في هذه المنطقة به لا أتكلم عن أمريكا التي تم محو الهنود الحمر والقضاء عليهم كلياً وتكوين هناك حضارة نجم قوله شمالية تتبع لأوروبا وجنوبية أنتم تعرفوها كما هناك الحضارة السينية أو ما يسمى الجنس الصيني أو الجنس الأصفر وهناك الجنس الهندي هو الجنس الأحمر اللي هو مازالوا ما عملوش الاختلاط في الحقيقة الجنس خاصة الجنس الصيني لم يقوم بعد بالاختلاط ويجب عليه أن يقوم بالاختلاط ولكن منغلق على نفسه كثير في هذه المسألة إذا عندما نقول إحنا كنا بشر هل يعني أنا ضد الأعراق مهما كانت يعني من يعيش في اوروبا ويبقى مده اجيال في اوروبا فهو اوروبي بأتم معنى الكلمه انا ليس محو الاعراق هي حاجه بايه جدا ممتازه اختلاط الاعراق هي حاجه ممتازه جدا لان الكلنا بشر ما فماش فرق من بين افريقي ومن بين اوروبي من بين اسيوي، من بين امريكي، من بين استرالي، الفرق الوحيد هو في الهوية الثقافية وفي الإطار الفكري. نعود إلى السؤال الذي سألوا قبليك شو اسمه، آه... آه... نسيت اسمه. قال لماذا المتنورين ضد آه العولمة وضد الإنسانية؟ إحنا ليس، أنا أنا شخصياً، مش ما باسم الآخرين، أنا ليس ضد الإنسانية وإنما مع إنسانية متنوعة لأن الذي يدعون للإنسانية اليوم هم يريدون أن يقضوا على الهويات ويريدون أن يقضوا على الشعوب ويريدون أن يقضوا على اللغات مثلا في أمريكا لماذا قضوا على الهنود الحمر؟ لماذا قضوا على الهنود الحمر؟ في أستراليا لماذا قضوا على الشعوب الأسترالية وهم الآن يريدون أن يقضون على الشعوب الشمال الإفريقية تحت اسم ما يسمى بالعروبة فكرة العروبة هي فكرة غربية من أجل القضاء على الإمبراطورية العثمانية فقط لا أكثر ولا أقل واستعملوها بعد ذلك في حروبهم لكي نبقوا متخلفين الى هذه الساعه ونعيش في هذا الشيء. اذا هني البشريه غناء ان تكون متنوعه الشعوب، توا اوروبا رغم اللي عملت الاتحاد الاوروبي فهي تحافظ تحافظ على التقاليد نتاعها وعلى شعوبها وعلى عاداتها وتمشي لبريطاني مثلا تحس فما دي بروتون، وقت مثلا لمنطقه الجرمن ما همش يحبوا يردوها كلها كيف كيف. ما عندهمش فكره انهم يقضيوا على الثقافة نتاعهم، على اللغات نتاعهم، هي حتى المالطيه اللي يتكلموها اربعه من الناس، فهمت؟ عندها تمثيل حقيقي في البرلمان الاوروبي. فلهذا احنا الان معناتها مستقبل البشريه، البشريه كانت مقسمه اعراق قبل ذلك. الان البشريه اختلطت اعراقها اختلطت ولكن الان تمشي فيما يسمى في التكتلات التكتلات الفكريه، يعني اوروبا شمال افريقيا، الشرق الاوسط، الصين، أمريكا مع أنت كل وحدة عندها في المستقبل أي تجمع سكني أقل من 250 300 مليون ساكن لا يمكن أن يقاوم العولمة العولمة الطبيعية ليس العولمة الإمبريالية الذي يريدون أن يفرضوها علينا لأن العولمة الذي يريدون أن يفرضوها علينا تريد أن تمحينا من الوجود لماذا نحن لا نطور ثقافتنا ولا ننتمي لهويتنا، الهويه هي الحامي الوحيد للتنوع البشري، انا عندما احامي على الامازيغيه، انا احامي على البشريه. كالاوروبي يحامي على اوروبيته ويحامي على الانسانيه، لان الانسانيه يجب ان تكون متنوعه ثقافيا. وليس لي أي مانع، وليس لي أي مانع ان تكون شمال افريقيا امازيغيه، ويكون فيها كل الشعوب العالم لهم تمثيل فيها، كما ان ليس لي مانع ان اوروبا تكون اوروبيه، ويكون كل تمثيل العالم يكون في اوروبا، وهذا التنوع هو الذي هو الذي يخلق غناء للبشريه. بينما عندما تتكلمني على الانسانيه، كلنا بشر. خلينا نشوف المنطقة هذا، هذا نفس الفكر الإسلامي، كلنا مسلمين، كلنا ولد على الفطرة، لا يا سيدي، عندما نقول كلنا بشر، أنا أمازيغي، وانت فرعوني، وانت بابلي، وانت كنعاني، وانت سرياني، وانت عربي، وانت كذا، وانت كذا، وانت صيني. وانت كل واحد كيفاش، لو تتكلم معي بالإنسانية بهذا المفهوم أنا معك أم عندما تقول لي إن الإنسانية أنك تمحي وجودي أو تمحي أي شعب مهما كان أو أي ثقافة مهما كان أنا ضد العولمة وضد الإنسانية الذي يدعون اليها هذا هو الجواب بتاعي إذا مستقبل البشرية على حسب رأيي على حسب رأيي طبعا الشخصي أن العولمة الذي آه يريدون أن يفرضونها لا يمكن أن تمر لا يمكن أن تمر أنت أنه قل لك العالم قرية واحدة أي العالم قرية واحدة ولكن فيها أحياء متفق معك؟ أنا مستعد حتى إلى الحكومة عالمية للبشرية كلها نحن امازيغ وحطها في بالك في المستقبل الذي من, من الآن من هنا لعشر سنوات اخرين عشرين سنة ودخلين، الهويات التي لا تدافع عن نفسها سوف تموت. سوف تموت. إذا هذه واللغات التي لا تدافع عن نفسها سوف تموت. يعني من هنا العشرين سنة أخرى، 15 سنة أخرى، الذي لا يجد دعماً. لهويته ودفاعا عن هويته يعني مسألة احنا كأنا كأمازيغي بالنسبة لي حياة أو موت أنا عندما أضع العلم الأمازيغي وراء ظهري ليس عنصرية وإنما أؤكد للإنسانية أني موجود ويجب أن أكون في قطار الإنسانية قطار الإنسانية الذي سوف لا يحكم الأرض فقط وإنما سوف ينطلق في جميع المجرات وفي جميع الكواكب لان رحله الخروج من الارض قد بدات وقريبا الانسان سوف يعمر المجره ويعمر مجرات اخرى واريد ان العلم الامازيغي يكون في رحله الفضاء الهويه مساله وجوديه من هو من ليس له هوية ليس له وجود من ليس له اسم ليس له وجود من أنت من أنت طبعا اليابان تقدمت في المحافظة على هويتها اليابان لا تقدمت لأقصى درجة أما الهوية متاعها اليابانية قبل كل شيء فهمت اذا هذه المساله مهمه جدا انا نقول الذي يعني عندما يشوفوني يقولوا لي انت متعصب انت عرقي انا مانيش عرقي اصلا انا مانيش عرقي اصلا ما نمونش بحكايه العرق اصلا فهمت ميهمنيش فيه انا الش... انا الذي الل... يقول انه امازيغي ولو حتى يكون صيني عينهم جبده بالنسبة لي أمازيغ لأن الهوية في الأرض الهوية الآن الهوية والقومية واللي تحب عليها أنت أنا لا أؤمن بالعراق ولا أؤمن بالقومية أؤمن بشيء واحد أنا أؤمن بالوطن وكما قلت لكم قبل ذلك الوطن هو المكان الذي ولدت فيه ما يسمى الوطن الشخصي وأؤمن بالهوية الهوية الشمال الأفريقية أنا مثلا عندما نعرف على روحي انا محمد كريم العبيدي الذي هو اسم معناتها الاسم اللي اخترته لنفسي الامازيغي هو ماسين العبيدي تونسي شمال افريقي امازيغي افريقي شرق اوسطي هذا هو التعريف نتاعي فهمت شمال افريقي شرق أوسطي شمال افريقي شرق. هذه الرقعه نتاعي نشوفها فهمت هذه الرقعه نتاعي من بعد نتعامل مع الشعوب الاخرى نتعامل مع الافارقه نتعامل مع الاوروبيين نتعامل مع الصينيين نتعامل مع الهنود نتعامل مع الاستراليين نتعامل مع الامريكان نتعامل كل شيء هذه يا سيدي بلاستي، هذه عالم نتاعي فهمت انا كانسان امازيغي هذه هويتي القريبه التي احملها والذي اعتبرها هو العلم هذا يجب ان يطلع الى الفضاء والذي ليس له هويه ليس له وجود، والذي ليس له هويه ليس له مستقبل. نظن هذا هي الفكره تاع الاجناس والاعراق ومستقبل البشريه، مستقبل البشريه ليس عرق وانما ارض، الارض هي للجميع ولكن الارض فيها احياء وفيها هويات وفيها شعوب، وهذه الشعوب يجب ان تحترم. مش مثلا وهذا الموضوع كنعود نتكلم عليه بعد رمضان عندنا مش نتكلم على السياسه هو موضوع جدا مهم حول مستقبل شمال افريقيا والشرق الاوسط آه المهم عليه الشرق الاوسط الشرق الاوسط تبعنا اقرب لنا الشرق الاوسط الشرق الاوسط عليه الشرق الاوسط الشرق الاوسط اقرب لنا من اوروبا الشرق الاوسط اقرب لنا من اوروبا أنت الذي تعيش في تونس بعيد عليك إيطاليا يمكن 10 كيلومترات ولكن عقلية الإيطالي لا تتفق معها كما تتفق مع عقلية العراقي أو ما يسمى السوري أو الخليجي الذي يربطنا هي الأرض والذي يربطنا أننا كنا ممر كارفور لكل الحضارات الموجوده الاوروبي لم يصله الانسان الا عن طريقنا الصيني لم يصل للصين الا عن طريقنا شمال افريقيا والشرق الاوسط يجب ان يمر بشمال افريقيا ويجب ان يمر بالشرق الاوسط احنا كارفور الحضارات احنا وسط العالم احنا اقدم منطقه في العالم ظهرت فيها الحضاره والانسانيه فهمت؟ فكرة الشعب المختار ليس هناك شعب مختار، الشعب المختار هو الشعب المختلط هو الشعب المختلط الذي يمثل الانسانية الحقيقية. فهمت؟ إذا احنا نفس الثقافة أه أنا ضد الأمازيغ الذي يقول احنا أقرب لأوروبا، أوروبا لا تستعرف بك ولا نستعرف بها ولنا تاريخ أسود مع أوروبا. آه أنا أقرب إلى الشرق الأوسط وإلى أفريقيا من قربي إلى أوروبا هذه آه بصمتي وهذه هويتي وهذا الشيء الذي أخترته. المهم لو عندكم بعض الأسئلة باش ما نطول عليكم آه وغدوة طبعا أشتغل آه بكره وبعد بكره نهار الإثنين يكون الفيديو القادم يوم الإثنين القادم. واكتبوا كان عندكم اقتراحات على شنو تحبوا نحكيو بل ما ي... خاطر بعد رمضان باش نبدا سلسله فيما يخص الكتاب نتاعي وقضيه الوضع السياسي في شمال افريقيا والشرق الاوسط هبه لا وي في الدعوة في المكانة في في المكانة في المكانة في في في في في المهم راني نقول رايي أنتم احرار انا مانيش قاعد نقنع فيكم فهمت فأنت... مانيش نقنع فيكم ولا حاجه هذه... هذا توجهي انا فهمت توجهي انا يمكن يوافقني عليه البعض انا هذوما الاشخاص لماذا لم تتطور الحيوانات الاخرى ولم تصل للوعي لم تتوفر لها الظروف والعوامل هناك ظروف وعوامل هي التي تحكم لم تتطور هو راه ليس تطور ال... الانسان لم يتطور، هو نوع من انواع الحيوانات التي مع ان تتوصل الى الوعي. التركيبه بتاعه والظروف العوامل الذي جعلته للوجود، الحيوان كل حيوان طور شيء، هناك الذي طور السمع، هناك الذي طور النظر، هناك الذي طور الطيران، هناك الذي طور السباحه، هناك كل حيوان طور حاجه، والانسان طور الوعي، يعني هو فصيله من فصائل الحيوان، انا لا ادعي الإنسان هو ضمن العائلة الحيوانية فهمت؟ فتقول لي لماذا ل... آه... لم... لماذا فهمت الحيوان آه... لم, يتطور... لم يتطور وطور الوعي قلت لماذا الإنسان لم يصبح يرى مثل النسر أو يصبح مثل السمك هل توفرت له ظروف النسر هل توفرت له ظروف السمك لم تتوفر له نفس الظروف. يعني هذا سؤال ليس في محله. فهمت؟ ليس في محله ان تقول لماذا نفس السؤال يا غسان الاطلس تجي تقول لي لماذا الانسان لم يطير؟ لماذا الانسان لم لم يطير مثل مثل النسر؟ فهمت؟ طبعا بالبيئه والمعاش وكل شيء. المهم تحياتي لكم جميعا فهمت؟ المهم راه هي فكره بشويه بشويه نناقشوا فيها نحكوا فيها انا ماذا بي نناقشكم فيها نناقش نشوفوا خاطر المساله الكل تعود لنحن راه فهمت؟ أه باعتقادي ان شعوب افريقيا يجب ان تنفصل على الشرق الاوسط وعلى اوروبا حتى تحافظ على شخصيتها، شخصيتها فيها يا أه يجب يجب، ما تقولش يجب. احنا كشمال افريقيين كأمازيغ هذه مسألة لا نقاش فيها. احنا هوية مميزة ولكن بعد الهوية الامازيغية من هم أقرب الينا؟ إحنا ضمن أي تركيبة؟ إحنا ضمن تركيبة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حتى مصر تدخل معنا فهمت؟ حتى مصر تدخل معنا إحنا الكتلة أنا قلت في المستقبل أي تجمع أقل من 300 مليون لا يمكن أن يستمر فهمت؟ يعني واحنا لا يمكن ان نكون معناتها كتلة حقيقية فهمت؟ الا مع الشرق الاوسط واحنا عندنا نفس العقلية، المهم هذا الموضوع نحكي عليه احنا توا ماناش هذا موضوعنا نحكي عليه بعد رمضان عندما نتكلم على الخطر الاسلامي على شمال افريقيا والشرق الاوسط. المهم تحياتي للجميع وشكراً على الحضور وشكراً على التشجيع وشكراً على التوزيع رغم أنكم عمركم ما توزعوا الفيديوهات بتاعي مثالش ما عندي حتى مشكلة ومعاه فيديو قادم يوم الاثنين بسلامة وتحياتي وأزول ولن نزول بسلامة